مرحبا باللي لفانا مرحبا بك وبرك السحات ريانا قدومه والشعر في حضرته مصك بابه يا حس الله يلوم الليل مرحبا بالليل مرحبا بالليل فانا مرحبا بك وبرك السحات ريانا قدومه والشعر في حضرته مصك بابه يا حس الله يلوم هو على عزوبها بحشان الخربة طيبي ما تبرد عزومها، كان الخربة ما تبرد عزوما وفاطمهم هو فيها غرابة عندي في كل الناس بطيب حجومة مرحامام ما للكرم الكرم من روسي الهضح كل منهم للوفا نفسه عزوما طيبهم بجناب ولا في ذكرهم بطيب ما تنقصهم ذكرهم بطيب كل منهم يدرك الطبيعة وما والجدود اللي ليها صارت حيرة العدو لا شافهم ضاعت علومه مرحبا بالليل فأنا مرحبا ب وبرك الساعات ريان وجدوما مش عرف حضرته مص كباب يا حصل الله يلوم اللي يلوما يا حصل الله يلوم اللي يلوما مرحبا بالليل فأنا مرحبا ب وبرك الساعات ريان وجدوما مش عرف حضرته مص صلى الله يلوم اللي ينوم مهدي أبوه على عزوبها بحشان الخربة طيبي ما تبرد عزوما كانت الخربة ولا فيها غرابة عند كل الناس بطيب محشومه والحمام أهل الكرم من روس الهض كل منهم للوفا نفسها عزوما كيفوهم بجنابه ولا في قرابه ذكرهم بطيب ما تنقصهما هم يترك الطيب ويهوما والجدود اللي ليا صارت حرابه، العدو اذا شافوهم ضاعت علومه. مرحبا باللي لفانا مرحبا به، الساعه الساعات ريان وقدومه، والشعر في حضرته مصق بابه، يا عسى الله يلوم اللي يلومه، يا عسى الله يلوم اللي يلومه، يا عسى الله يلوم اللي يا عسي الله اللي يا عسي الله اللي ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة ستة ثمانية